بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رشاة المنسبي، معادي الدوليين من مدينة الوطن. اللقاء <تصفيق> من 17 يناير هو تواصلي مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العاملة في مجال التندوس، على مستوى إقليم غزان، إقليم طنجة، وسنجة، وأيضا في تم استدعاء مجموعة من المؤسسات من أجل على مجموعة من الإشكاليات التي تعرقل احيانا السير ديال هذه المؤسسات ومن اجل البحث عن شركاء جدد على على اساس ان هناك مجموعه من الشركاء الواجب تدخلهم في سير المؤسسات، وايضا طرح مجموعه الاشكاليات التي تعيق احيانا تدبير هذه المؤسسات. الملف الاول هو ملف مؤسسات الرعايه الاجتماعيه، كما طلعنا من خلال الاحصائيات ان هناك 112 المؤسسات منتشره على مستوى هذا الاقاليم. يعني يؤون أزيد من 6000 طفل من الأبناء ديالنا اللي هما الواجب ديالنا داخل هذه المؤسسات دعمهم في مجال الدراسي وتشجيعهم من أجل الذهاب إلى مستوى في المجال الدراسي ديالهم، ولكن أيضاً المجال التربوي الذي كون مكوناً في هذه المؤسسات. بالنسبة لل. الجزء التالي من هاد التمرس، برنامج دعم التمرس كما تعلمون هو برنامج مرفوض من صندوق التماسك الاجتماعي اللي هو كيعمل على أساس توفير مجموعة من الخدمات للأطفال في وضعية إعاقة من أجل إدماجهم داخل المؤسسات التعليمية، هذه الجمعيات تعمل على خلق مراكز من أجل احتضان هؤلاء الأطفال وتمكينهم للخدمات الأساسية اللي هي تقويم النطق والتقويم النفسي الحركي وأيضا التسمم النفسي. من أجل إعطائهم مجموعة من المهارات التي تؤهلهم من أجل الاندماج الطبيعي داخل المؤسسات التعليمية، كما تعلمون يعني هذا المستوى ديال العمل إذا كنا كنشوفوا مؤسسة تابعة للاجتماع هي الانتشار ديالها أكثر في العالم القروي، نظرا للوعي في الدولة بأن كان هناك هدر مدرسي خاصة في مستوى الفتيات القرويات وتحل هذا المشكل الحمد لله يعني. بحد يعني نسبة لنصاب الفلسطينيين في نسبة 90%. بما أن الأطفال بالمجال الحضري أكثر. انتشار هذه الجمعية التي تعمل في هذه المجال على مستوى الحضاري، بالنسبه إيش هناك جمعية تعمل على مستوى مدينه القصر الكبير وايضا على مستوى العرائش، ولكن للاسف على المستوى القروي ليست هناك اي تغطيه باستثناء ادماج بعض الاطفال الذين تسمح حالاتهم بادماجهم في اقسام التوجيهية في المؤسسات التعليميه. خارج الاستفادة من الخدمات التكميليه التي تؤهلهم من اجل الاندماج الطبيعي داخل الاوساط الاسريه والاوساط المدرسيه. التعاون الوطني بالشراكه مع المديريه الإكليمية للتعليم وايضا المبادره الوطني للتنميه البشريه وجمعيه النداء المساعدة الاجتماعيه. حاليا كيخدموا واحد الدراسه ميدانيه مجموعة 17 جماعه قراوية على اساس تحديد هذ الاطفال والتشخيص دي ديال الحالات ديالهم، ذلك اقتراح مجموعه من المشاريع التي ستمكننا من من من توصيل هذه الخدمات للاطفال في المجال القروي، لان فعلا الوضع يدوي الحال.